פיתרו 5x פחות קטן מ-12 וגם 4x ועוד אחד, גדול מ-25. בואו נפתרו כל אחד מאלה ונזכור שעל כל x לקיים שני האילוצים שכאן, כי התנאי הוא תנאי וגם. נתחיל עם 5x פחות קטן מ-12. כדי לבודד את x כדאי שניפטר מה-3. לדי חיבור, 3 2 אגפים מחבר, מינוס 3 לשני אגפים. באגף שמאל נשאר לנו 5x מינוס 3 פלוס 3, מתבטלים. כלומר, 5x קטן מ-12 ועוד 3, שהם 15. עכשיו נחלק את 2 אגפים ב-5. לא נצטרך לשנות את הסימן, כי 5 הוא מספר חיובי. נחלק את 2 אגפים ב-5, ונשאר לנו, רק מהאילוץ הזה, ש x קטן מ-15 חלקי 5 שהם 3. אז זהו העילוץ הזה. אך יש לנו עילוץ שני. העילוץ הזה, 4x ועוד 1, גדול מ-25. באופן דומה נחסר אחד משני אגפים, כדי להיבטר מהאחד פה בצד שמאל. ונקבל 4x, האחת מתבטל, גדול מ-25 פחות אחד, שהם 24. נחלק את שני אגפים ב-4. שוב, לא צריך לשנות סימן, לא צריך לשנות סימן, 4 הוא מספר חיובי. נקבל ש-x גדול מ-24 חלקי 4 שהם 6. זכרו שהיה לנו כאן וגם. יש לנו תנאי וגם. כך ש-x צריך להיות קטן משלוש וגם צריך להיות גדול משש. אולי כבר הבנתם. כשיש לנו פה משהו מוזר. תנאי ראשון הוא ש-x יהיה קטן משלוש. ובכן, הנה שלוש על ציר המספרים, ואנחנו חייב להיות קטן משלוש, כלומר באזור שסימנתי כאן. התנאי השני אומר שעל x להיות גדול משש, 6 הוא כאן, זה אומר ש-x גדול משש, אפילו לא כולל את 6. ומכיוון שיש לנו את המילה וגם כאן, xים היחידים שממלאים אחרי השוויון הכפול הזה, הם את שני העילוצים שנמצאים בשתי קבוצות הפתרון, חופפים. אך כשמסתכלים כאן, ברור שאין חפיפה. אין X שהוא גם גדול מ-6 וגם קטן מ-3. לכן במקרה הזה אין פתרון. אין פתרון.